Хмельничанин Олександр розповідає, що після перебоїв зі світлом замислився про енергонезалежність своєї сім'ї. Придбав ліхтарі брелоки дуже зручна річ, тому що підсвітити завжди ліхтар під рукою. Придбав додому ліхтарі, щоб у нас маленька дитина, щоб зробити їй комфортні умови. Тобто є, є яскравіші, щоб щось робити, і є такі, більш просто, щоб не було в квартирі темно. За словами Олександра, у магазинах та на ринках, які він обійшов у Хмельницькому, вибір був невеликий. Багато речей, які хотів би придбати, і їх просто-напросто не знайшов, тому що їх порозкуповували. Всі ці речі я купив в інтернет-магазині, придбав газову плитку, щоб в випадку чого можна було приготувати. Але дуже сподіваюся, що мені вона пригодиться тільки в якихось туристичних походах. Це один з хмельницьких ринків з продажу непродовольчих товарів. Продавець освітлювальної техніки Михайло розповідає, що зараз великий попит на світильники на сонячних панелях та акумуляторах. Зараз немає навіть що показати, продемонструвати, так як все давно вже розкупили. Ціни дуже різні. Ціни залежать від освітлення, від ямкості акумулятора і від того, наприклад, навіть від самого виробника, від якості продукції. Зараз, на жаль, нічого не залишилося. Все продано. Приватний підприємець Ігор торгує електротоварами. Чоловік розповідає, що у нього зараз найбільше цікавляться ліхтарями на акумуляторах, павербанками, генераторами, стабілізаторами напруги та перетворюючими напруги з 12 на 220 вольт. Товару практично немає. Якщо товар приходить, буквально, ну година, товар розбирають і в наявності шов постачальників ну, немає нічого. Ну, так Ми отримали день-два і опять сідемо. Без товару. Ціни зросли нормально. Ну, в рази два по до довоєнний час і теперішні. Генератори немає. Ну, питають їх, кожен другий питає за генератор. Приватний підприємець демонструє, що у нього залишилось з ліхтарів та прожекторів. Це так, щоб не сидіти в темноті, щоб от собі включити і можна було собі щось, навіть, десь там, щось приготувати. Це і що додатково що є, можна підзарядити телефон від акумулятора. Продавець Олександр розповідає, що з його товару користується найбільшим попитом у покупців. Газові балончики 5 7 літрові 27-літрові газові таганки, газові обогрівателі. Газові балони стартують у двох тисяч. Газові таганки йдуть від 1200 гривень, двокомфорочні, трокомфорочні є і 1800 Тоже, Ну Все залежить від фірми, обогрівателі є від тисячі гривень газові, Там, тисячу, тисячу, тисячу, щось таке получше – 1800 гривень, дві тисячі. За словами продавця, маленькі газові балончики – це дві години безперервного горіння. Людина спіє навіть борщ зварити. І чекав після того на даний момент. Зараз шукаємо тургод. Переважно беруть такі газовий тагано, міні полончик є і дешевші, але дешевших зараз немає. Продавець-консультант одного з хмельницьких магазинів Сергій Солодю каже, що через нестабільну ситуацію з енергопостачанням в країні у них зріс попит на павербанки, ліхтарики, прожектори, свічки. Павербанк на сонячні батареї це зараз саме масхев, тому що ви поклали його на вікно, він набрав заряд і там ночі чи вечором ви собі заряджаєте ваші пристріли. Найдешевші від 600-700 гривень і закінчуючи 30 тисяч мА, ціна може коливатися півтори-дві тисячі гривень. Найбільше зараз користуються ліхтарики – це кемпінгові. Також ручні ліхтарики, так як зараз відсутнє вуличне освітлення, люди собі підсвічують дорогу. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.